احب الله من كل قلبك، يعني ايه من كل قلبك؟ يعني قلبك كله يكون لربنا حبك كله يكون لربنا عاطفتك كلها تكون لربنا ليس الله شريك في قلبك ولا شريك في عواطفك ولا شريك في رغباتك. أنا أحب الخير عشان نروح الملكوت. أنا أحب الخير عشان أرى ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر أنا أحب الخير علشان أبقى في كرة الأحياء مع القديسين لغاية دلوقتي ما جبش سيرة ربنا خالص. عشان تحب ربنا لابد أن تشعر بالله وتشعر بوجود الله في حياتك ويبقى ربنا قصادك كده شايفه حاسس بيه شاعر بوجوده تكون لك علاقه خاصه معاه تندمج فيه تثبت فيه تكون علاقه تنمو في هذه العلاقه فين الحب ده؟ إذا أردت أن تحب الله لابد أن تشعر أولاً بوجود الله في حياتك لازم كده لابد أن تثبت فيه وهو فيك لابد أن تفرغ قلبك من كل محبة مضادة لكي يكون الله في كل القلب لما واحد بيحب واحد بيفكر فيه كتير، فهل انت بتفكر في ربنا كتير؟ لما واحد بيحب واحد بينشغل بيه، فهل انت بتنشغل بربنا؟ لما واحد بيحب واحد بيتكلم عنه كتير، فهل انت بتتكلم كتير عن ربنا؟ لما واحد بيحب واحد يحب انه يكون موجود معاك باستمرار. فهل انت تحب تكون موجود مع الله باستمرار؟ ايه دليل حبك لربنا؟ ايه دليل حبك لربنا؟ نشوف القديسين اللي احبوا ربنا ومشيوا في الحب ده ازاي؟ بولس الرسول احب المسيح. فقال لكي أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه هل تستطيع أنك تقول كلمة لا أنا بل المسيح لا أنا بل المسيح عبارة لطيفة فاكر مرة كنت في إحدى رحلاتي في الخارج وناس إدوني لوحة كده لطيفة مكتوب عليها نوت اي but Christ لا أنا بل المسيح آية لطيفة كده عشان الواحد يحطها قصاده كتير أوي احنا ما بنحطش في بيوتنا الآيات المؤثرة اللي لما الواحد يبصلها مشاعر كثيرة تدخل إلى قلبه لا أنا بل المسيح مشاكل حياتك في كلمه انا زي ما اتكلمنا عن الخطايا الامهات وقلنا الذات من مشاكل كبير فهل انت بتبحث عن ربنا وليس عن ذاتك هل تجد اللذه في المعيشه مع ربنا اكتر من اللذه في المعيشه مع ذاتك هل ربنا دخل إلى حياتك هل ربنا دخل إلى قلبك هل ربنا دخل إلى فكرك هل ربنا دخل إلى شعورك هل ربنا موجود جواك المسيح يحيا فيه وإن كان المسيح يحيا فيه يبقى لست أنا الذي يعمل إنما المسيح الذي فيه هو اللي بيعمل كل عمل وإن كان روح الله في يبقى لست أعمل أنا لكن روح الله اللي فيه هو اللي بيعمل كل حاجة لذلك واحد زي داوود لما أحب ربنا قال له محبوب هو اسمك يا رب فهو طول النهار تلاوتي كل الوقت مشغول بيه كل الوقت مشغول بيه اللي يحب ربنا يحب كل ما يتعلق بربنا يحب ربنا يحب كتاب ربنا يحب بيت ربنا يحب الصليب اللي صلب عليه ربنا يحب أولاد الله يحب ملكوت الله يحب سماء الله ما يخليش حاجه تمنعه عن محبه ربنا تقدر تقول في يوم من الايام امتى يا رب انسى كل شيء عشان افتكرك وامتى ارفض كل شيء لكي اتمتع بيك وامتى امحل من الكل لكي ارتبط بيك وحدك وامتى أبغض العالم لأن محبتك حرقت كل محبة العالم في قلبي وامتى لما أحبك أحب الروحيات وأحب السماويات والأرض دي بالنسبة لي تبقى تراب ورماد وتبقى لا شيء امتى محبتك تبقى في قلبي وتبقى في فكري وتبقى في لساني وتبقى في عواطفي وتبقى في حواسي وتبقى في عيني وتبقى في كل حاجه امتى امتى نخش في تدريب محبه الله